Καλησπέρα, αυτές είναι οι οδηγίες για να δημιουργήσουμε λογαριασμό στην πλατφόρμα Amara και τη μετάφραση βίντεο. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή στον σύνδεσμο που θα σας δοθεί αν δεν, έχετε ήδη, αν δεν είστε ήδη ε, μέσα στην πλατφόρμα θα σας βγάλει μια οθόνη η οποία είναι αντίστοιχη με αυτή με άσπρο φόντο πάνω δεξιά Μπορείτε να πάτε στο Sign up for free και μετά ανάλογα με το τι λογαριασμό έχετε να επιλέξετε τον αντίστοιχο λογαριασμό για να μπορέσετε να φτιάξετε ένα, έναν αντίστοιχο λογαριασμό στα Μάρα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ χρησιμοποιώ το Google. Σε περίπτωση που, έχετε, που είστε ήδη μέσα στην πλατφόρμα θα σας βγάλει το αντίστοιχο username που έχετε είτε στην πλατφόρμα είτε στο Google με το που θα μπείτε μέσα μετά μπορείτε άνετα να υποτιτλίσετε κανονικά εδώ θα σας βγάλει την βασική, το, τη βασική σελίδα από τη σύνδεσμα που σας έχουμε αποστείλει Πατάτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να μεταφράσετε. Add a new language. Επιλέγετε για παράδειγμα τα γαλλικά. Και πατάτε επόμενο. Και θα σας βγάλει στην, ιστοσελί... στην ιστοσελίδα στην οποία θα μπορέσετε να κάνετε τη μετάφραση.